السلام عليكم، أنا اسمي كرار جودة من محافظة النجف الأشرف، أنا لاعب دراجات هوائية اسمه ترايل، والترايل عبارة عن دراجة هوائية لعبتها لعبة اختلاف جذري عن رياضة السرعة وعن رياضة الفردي ضد الساعة، هاي الرياضة مختصة من تنقل من مكان أليف إلى باء، احنا بالعراق ومحافظة النجف حصراً سوينا لها فن. الفن نقدم عروض بالمهرجانات بحركات بألوانية كلش حلوة وجميلة ونمارس رياضتنا بالمنتديات وبالمتنزهات قدر المستطاع من أذي حركة السير بداياتي حقيقة بداياتي بساحات كرة القدم وبالمتنزهات مثل ما عرفتوا وشوية شوية طورناها إلا أن دخلناها بمنتديات ومع الرغم ذلك المنتديات قاعد يصيبهم استثمار يعني كل منتدى اللي ندخل له ناسس به غراضنا به بتجهيزاتنا اللي نحتاجها بهاي الرياضه يدخل المستثمر يقضي على كل الموجود بالمنتدى ما حد انطانا دعم وما حد دعمنا ابدا لان دراجاتنا والتجهيزات اللي قاعد نستخدمها ذني كلهم على نفقتنا الخاصه وعلى يعني من دخلنا اليومي وهي دراجات دراجات نوعيتها مختلفه عن الدراجات المتوفره حاليا بالشارع هاي الدراجات نست... آه نجيبهن من خارج العراق عن طريق الشركات التوصيل ترايل هاي الرياضه فرنسيه المنشا تاسست بالعراق عام آه 2009 أتأش... تاسست بمحافظه النجف الاشرف آه وظليت آه امارس بهاي الرياضه واتمرن بها لحد ما وصلت لهذا المستوى الجميل يعني بنظركم وبنظر المتابعين اللي هم قاعد يشجعوني اكثر شيء وهاي الرياضه يحتاج لها غذاء خاص يحتاج لها تمارين تمارين تقويه العضل الموجود بالجسم يحتاج لها بروتينات ويحتاج لها غذاء صافي ويحتاج لها التزام بالنوم اي شخص يقدر يتمرن ماكو شيء اسمه مستحيل اغلب اصدقائي يقولون مستحيل انا اوصل هاي المرحله أسويش مستحيل اسوي مستحيل اي شخص يقدر يتمرن ويوصل لهي المرحله الحلوه بالتزامه بالرياضه والنظام بالنظام الغذائي بالتزامه بكثير من التمارين اللي ناخذها من اليوتيوب ونتمرن عليها بالمنتدى او بالساحه المكان اللي نتمرن به المدرب له فضل 60% او 70% مثل ما نقول بس حاليا احنا ما عندنا مدرب اخذ مقاطع فيديو من اليوتيوب فانو شو سوي اتمرن عليها من خلال ذلك شاركنا بجميع المحافظات العراقية بغير لعبة لعبة الجبل الام تي في شاركنا بمحافظة السليمانيه شاركنا بمحافظة اربيل شاركنا بمحافظة البصرة شاركنا بمحافظة كربلاء المقدسة بتقديم عروض في ملعب كربلاء الدولي وشاركنا بالعاصمة بغداد باحتضان جميع المهرجانات أه... هواي اشخاص دربتهم ومارسوا هاي الرياضه اللي هي رياضه الترايل أه... شباب من محافظه الديوانيه وشباب يعني تواصل من محافظه كربلاء بيناتنا واحد يقوم بارسال مقطع للثاني وواحد يدرب الثاني وواحد أه... إلى صله ومواقع تواصل اجتماعي يصير بيناتنا بغداد كربلاء الحله وجميع المحافظات العراقيه مثل ما تفضلت. حصلت على العديد من اللقاءات التلفزيونيه اللي هي القنوات العراقيه الموجوده حاليا اللي تنبثق من قناه الشرقيه الى قناه العراقيه الى قناه الحره الى قناه الرشيد الى قناه السومريه. من الوكالات اللي الوكالات الجميله اللي صورتني اللي هي وكاله رويترز وكثير من الصحف مثل صحيفه يلا وصحف صباح الخير يا عراق. اوجه رساله الى اغلب الشباب ماكو شيء اسمه مستحيل. ما تحب هاي الرياضة اتجه لغير رياضة، ما تحب رياضة الدراجات الهوائية اتجه غير رياضة مثل رياضة كمال الأجسام، ما تحب رياضة كمال الأجسام اتجه إلى رياضة الفنون القتالية، ما تحب هاي الرياضة اتجه رياضة آه كرة القدم، ما تحب الرياضات أصلا اتجه إلى الفنون مثل الفن التشكيلي، فن الفن الرسم، الفنون الجميلة صير ممثل مسرحي، صير ممثل تلفزيوني، أي شيء يصير، لا تتقيد، لا تروح للمقاهي، لا تقعد بحديقة وتشرب نارجيلة. لا مش الاركان هاي رسالتي الى الشباب تحياتي لكم تحياتي الى قناتكم اللي موجوده على اليوتيوب اللي قاعده تحتضن اغلب المواهب الشبابيه وشكرا لكادر التصوير وشكرا لكم على هذه الاستضافه الجميله